Vítám vás u mého nového videa dneska zároveň a mladen, vlastně, že jsem nemocný, ale jsem mocný. Konečně, to jsem A my rovnou můžeme. Sem. krása takže jsme tady už jsem otevřil grabpak nebo <kly> greppek říkej si má já už grip pack a vezmu si to a... Aha! Jestli s tím grip se naučím, protože... Okej. Okay. Je snorral už, ale tohle nepříjemný. I'm And I can continue That Menší lagi Očko větší. Což není No tam. Tak. Wow. azdar azdar o galo vras v podol ruku Okay. So let's do now. Do you now? To Té je ten hagi No no Nechci hrát, díky já jsem se Co okay. do, tam do dole? O brda, tak divně divna Poč... Zkazila jsem to. No, ne. Já nevím, jak to. Já nevím, počkat. Zítra bude k smažený... smažený... smažená brokolice. Mhm. Mm Takže dneska jdu nejedu. Ok. má, Co? Jak to udělat? Jak to udělat? A, oh. oh. zlent bude tím druhým čep, čep Ale už by ta trcina, pár dý, vodí a to už nechci. <těk> <těk> a budu říct, je ta to je úplně jiná. to jde? Sledujeme své kroky. Tak, ale to tady. Tam za tou stěnou je náš milovaný Hagi. Takže já nechci. Jsi tam dám mikrofon takhle. Tam zít. Jecht. Jo takhle. A nevím jak to mám zít Tak, jdeme na tu. A, jo, dobrý. Ujaj, tak jsem byl betlapaný. To nechceš. Ty Nechce. kitka. Kitka. Ne. Můžu zběrně ten aj pliš a hodili jsme ho toho pendiču no run strobeck. ale prčky jdeme tam To je jako nepřejmě dlouhý, ale venc nej bude, tam bude ta ptyna, Pina, pina playtime. Teď jsou ty zveře a potom jak dokočit, že ptyr což máme hotový, tak se v něj dostaneme a potom budeme free, Po ne budeme free, ale víte, co tam bude. Opět náděle máš nějakou party, ne? Spříval se You open my case. You open my case. Uh. <coughs> Tak jsem rád, že mám hotovo. Dobře to jedna po vyplýta. Nechce to zažít, nestavujte si to nepostavujte. Kvěle. Ale není to dobrý, protože to zábrzky se hrát na dle. Jako je to dobrá hra, ale to hodně strašně to je úplně... Uuuu, level jak... Ne vyplýta, jo? Jak v Roblox, to je úplně jinčí, level, tohle je úplně o obrátky výš. Ta hůbava to fočkáme si You open my case. <laughs> so já out tady víc kamé byla na devět, ne? To by bylo po pl, pl, pl, pl, pl, Playtime Chapter 1. Ani neví, jak jsem rád, že už to skončilo. Tu ruza plu, až bude v badla nebo vyjde Chapter 2. Proto je Chapter 1. To ty títka už ta kamerama už nechce ani vidět. Takže pokud se vám video líbilo, mě nemoc, dejte like. dejte jdete tento odběr a jdete tento odběr. A... A... O, ty brky se hýbou, jsem se až teď. A uvidíme se u nějaké dalšího díla. Čau. Čau.